<تصفيق> واخر يقول: سبق ان قدمت لسماحتكم سؤالي هذا وقد جعلني في خلق وهو انني خطبت بنت متدينه ولكن امي لا تريدها زوجه لي لخلافات عائليه وقد قلتم سماحتكم انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الغالب فما هو صحه حديث ابن عمر اطع اباك هذا السؤال ضروري ونرجو من سماحتكم الاجابه عليه. <تصفيق> اذا كان أبو مثل عمر الخطاب امك ليس أمر بن الخطاب والمقصود ان النبي صلى الله في امرأة لا تصلح اما اذا كانت المرأة مرأة صالحة وجيدة ولكن امك الحين بينها وبينها لا تريدها فإذا استطعت ان تجد غيرها وفيما بين المصلحتين بين امك وبين المرأة هذا احسن واطيب وإذا لم يتيسر ذلك فأرجو رأيك الكلام الطيب واذا كان لا تريدها فجأة في مكان آخر وغيث آخر واحسن لهم ادفعوا فعف نفسك دون حتى تعف نفسك وتستطيع ربك بالزواج انت مأمور بالزواج. النبي صلى يقول يا نعشر الشباب من استطاع ان يغلف لا فانه مأمور بالبصر واحسن الغلف فانت مأمور بطاعه ربك وطاعه امك. فعليك ان تغلف امك بالكلام الطيب والاحسان اليها والانتاب عليها اذا المحتاجة محتاجه وعليك ان تحف نفسك بالزواج اذا المراه الصالحه المناسبه وإذا اذا في استعجال بين الامرين بين ارضائها وبين وجود امرأه للاسف هذا خير اذا ما تيسر وليس لك الا هذه المرأه التي تكرهها غير الحق تكره امك بغير الحق تزوج وارض امك بالشيء الذي تستطيع من الطرق ولو لم تكره فاجعلها في مكان وامك في مكان واستعني الله على ذلك والله يعينك اذا غرت الخير وخلقك في طلب الخير